ajar menulis huruf kecil i cara tulis huruf i langkah 1 buat tiang kecil langkah 2 tekan titik di atas tiang kecil buat tiang kecil Tekan titik di atas tiang kecil. Buat tiang kecil. Tekan titik di atas tiang kecil. Air. Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama. Mari sama-sama tulis air kecil. Murug-murug